Un fost ministru al Justiției pune presiune pe Iohannis, după solicitrile explozive ale judecătorilor, ar putea juca restul de mandat luptând. Fostul ministru al justiciei Luca Prun spune, Comentând scrisoarea forumului judectorilor din România, care îi cere lui Claus Iohannis se retrimit Parlamentului legile justiciei sublinierei se ceară avizul comisiei de la Venecia, ce ne-ar mai putea salva numerele mari, vocile care nu tac i un presubliniere din pe curajos, care ar putea juca restul de mandat luptând pentru prezervarea justiției din Carasa. Era Luca Prun scrie pe Facebook ce Forumul Judectorilor din România îi cere presublinierea dintelui se retrimit legile la Parlament spre reexaminare, se sesizeze Curtea Constituțională sublinierei se solicite avizul Comisiei de la Venecia pentru motive serioase, despre care se vorbe subliniere pe în spațiul public de când aventura modificrii acestui pachet a debutat lamentabil, ru sublinierei nos subliniere i complet. Neprofesionist printr-un powerpoint prezentat de cel mai titrat ministru al justiției de după 1989, în 23 august 2017. Am scris atunci. Și în acum, când se va fi asezat praful sublinierei se va putea vorbi se repat, în sublinierei interese imediate în rezolvarea anumitor dosare penale, ziua aceasta infam va fi recinut ca ziua în care s-au întors armele împotriva justiciei romane. De ce tră oameni politici iresponsabili sublinierea, la subliniere, subliniere ce ne mai poate salva? M-a mult lume. Numerele mari, vocile care nu tac subliniere, e un presubliniere din curajos, care ar putea juca restul de mandat luptând pentru prezervarea justitiei din carasa. Justiție care, sub mandatul domniei sale, a respins prin vocea a peste patru mii de magistrati acest experiment legislativ grav. Nu poate exista sprijin mai mare. Ceva ma face secret ce numai curajul presublighiere dintelui poate mobiliza numerele mari? scrie fostul ministru al justiciei, conform Newsro. Plenul Senatului în calitate de for decizional, a adoptat lung cele trei legi ale justiției, legea 303 pe 2004 privind statutul judectorilor sublinierei procurorilor, legea 304 pe 2004 privind organizarea judiciar sublinierei, legea 317 pe 2004 privind organizarea sublinierei funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, PNL a anuncat ce le va ataca din nou la Curtea Constituțională. Cele trei legi vor merge la presubliniere din Teleclaus Iohannis pentru promulgare.